ما رد سماحتكم على من يقول ان تقبيل الاجنبيه ونوال والنوال منها ونوال منها كل شيء عدا الزنا ذنب يرسله الاستغفار. هذا منكر ويصار عليه كبيرة ومن الكبائر لا يزيله الاستغفار ولا يزيله الا التوبه اذا قبلها بغير حق قبلها وهي غير محرم الله او مسها أو ما أشبه ذلك فهذا لا يمحوه إلا التوبة، ودب فرصته عليه كبيرة إذا تاب إلى الله جل وعلا أو ولم و و يصر ندم على ذلك أو حافظ على الصلوات الخمس، والجمعة جمعة ورمضان رمضان، وتجنب الكبائر غفر الله له الصغائر التي لم يصر عليها، أما إذا أصر عليها صلاة كبيرة لا بد فيها من التوبة